السلام عليكم كيفما كنعرفو كاملين العالم كيعيش دبا واحد ظروف صعيبة والدنيا مشغلبه بسبب كوفيد 19 لكل كل نهار كيتصابوا وكيموسوا بيها عدد كبير ديال الناس كل دول دارت الحجر الصحي الصارم لا للمدارس، لا المدارس لا مطاعم لا الحركه في الشوارع واحسن المكاتب الحكوميه مسدودين الاغلبيه ديال الدول خدت طريق صعيبة باش تتعامل مع الموضوع زينو حتى ازمه الامور عاد وقفوا البلاد كامله ولكن البلاد الوحيده اللي خدات طريق سهله وزوينه باش تعامل مع هذا الموقف هي دوله تايوان تايوان هي واحدة الدوله اللي ما ما تعرفينش بيها وحتى منظمه الامم المتحده ما بغاتش تعرف بها كدوله مستقله وفاش تايوان حدرت منظمة الامم المتحده في شهر 12 2019 من احتمال فيروس متناشر في الصين ما ادوهاش فيها وما شاركوش هذه المعلومة الخطيرة مع دول العالم ولكن تايوان مستسلماتش استسلمتش وحاربات كورونا بضع. كانت هي اول دولة اللي فحصت المسافرين اللي جايين من الصين وبدت تكدير الكمامات وقد طبق في قواعد تباعد بين الافراد سدات الحدود مع الصين وحيت عندهم تجربه مع وباء سارس اللي كان عام 2003 والسرعه ديال الحكومه في التعامل مع الوضع طايوا اليوم الاقتصاد ديالهم ما تاثرش بحال الدول الاخرين ما داروش حظر تجوال الناس في الشوارع عايشه حياتها الطبيعيه مدارس ومطاعم فاتحه كلشي خدام صاروا العالم كيموت وهم عندهم صفر حالات وفاة ومش غير هكا تايوان وقفات حتى مع الدول اللي ما معترفينش بها بحالها واستعادتهم بالموارد اللي بناتها في الشهور اللي كان العالم ما مسوقش المعلومات اللي عطاوها على كورونا تايوان جالتها تشدوا كاملة علمت العالم بالإنسانية الانسانيه هي اهم من السياسه وانه من وعي حكومي وكذلك من شعب حتى هاد الوقت صيب على البشريه يمكن تدوز بلا ما الحياه معها هذه هي القصه ديال تايوان اللي ما في ديك القناه اللي معرفناها عرفناها واش هي قناه مغربيه ولا تركيه بكثر دوك الافلام اللي كيدوزوا فيها ماكيتناسبوش مع الهويه الدينيه ديال بلادنا يلاه شارك الفيديو باش يعرفوا الناس القصه ديال هذه الدوله العظيمه وفي الاخر الصراحه احر التعازي لالسر ديال الضحايا وكنتمنوا الشفاء لجميع المسلمين في كل بقاع العالم وهنا كتكون حلقه اليوم من برنامج حقائق سلاش ما تنساوش تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد دير معاك واحد جيم باش هادشي يستافدو منه ناس اخرين يلا تشاو